Jo, Carníval de carnestoltes de Saturnàlia, per l'autoritat que em constadeixen el sol, la lluna, els solsticis i els equinocis, declaro la república carnavalera permanent. Vilatans i vilatanes, un únic mandat. Divertiu-vos, divertiu-vos respectant i feu-vos respectar. Mengeu, mangeu, mengeu tant com pugueu, bebeu tot el que pugueu pixar i gaudiu, gaudiu que la vida són dos dies i els hem d'aprofitar. Visca Catalunya, visca la seva gent, visca la seva cultura, visca carnestots i carnestotes! disparat tothom ja arriba l'enferinada la coca de llardons els ous i la botifarra tot amb la boca i prou que arriba el pampa figues el menja blanc i el brou els fòbols i la xeringa uns paios aplegats que engega el ball de Gitanes. Un rugbier ben gat, fent l'os en fot un placatge. Ja ve el moixó foguer, esmeu la ploma que agasta, merengues, caramels, el barquina enserronada. Jo caldria, Un ball de dones va Ataquen els joves mansos Dins la nocturnitat Il·luminem el collaço Penja de dalt el ruc Bojos els gegants a plaça Mostren malucs peluts Senyoretes ben mamades Som subtits i vessalls el rei és el carnestol de... Enganyem el mirall, anem a llançar taronges. L'exèrcit desfilant, de carrosses fent el guiri, vanitat esclatant la rua de l'extermini. l'aixa del bullent i el dia de la crosta. Vinga, que hi falta gent, ve el baldiri de la costa. Emborratxem els déus, passeu-me la malvasia, no em parareu els peus, que venen els darrers dies. Va, amb el garbuix fem net la merda sota l'estora. Ridículs i cap dret, del coro de l'estidora. Enmascarats ben ball, pot i pot i hidroalcohòlic, un dolç terrabastall, dramàtic i gens canònic. Si no puguem més, de cendre farem reliure, que cremi allò sobrer, enterrarem la sardina.